ولا جايبش شقه شقه هو انت على جريده بوابه هنا، انت دلوقتي تمام ما جبتش تكلفه ذهب ولا نيش ولا اطفال طب انت جلب جبت جلب ايه؟ جبت ايه؟ اشعار ان انا ما حدش يكلف نفسه ان هو يطلع شقه. أوه... آه كل واحده كل واحده فيهم شقه وظنهم، فيه. كم تكلفه الشقه دي؟ كم ايجارها ملك ولا ايجار ولا, ولا ايه؟ طب من اين لك ذلك يا شروخان هل في حد دعمك؟ انت طبعا. معروف ان انت بتشتغل يوماتها على الله فهل حد دعمك في حد ساعدك مبلغ مالي صديق عزيز إيه؟ بعد من السعوديه وقال صديق عزيز عايز الصديق بتاعك انت اللي كل اللي جبت جبت لوازم البيت واحتياجات البيت فقط لا لكن انت ما جبتش اكتر من كده لا ما جبتش قط النوم وبس قط النوم وشقه بس ها؟ إزاي ما وفقت وفقت ما وفقت اه وقفت ما بينهم وفرقتي ما بينهم لكن انت يا شروخان فعلا متجوزهم من شهور ولكن النهارده بس يوم دخلتك عليهم <تصفيق> وهم كلهم وافقوا باهليهم ومناسبه انا ما حطيت الترند لولاني لو بصراحه انا ما كنتش عايز اطلعهم في الترند اساسا والفرح فين كل الناس آه الفرح بتاعك هيكون الفرح, الفرح بتاعك فين اهل هنا اهل هنا بالكامل عايزين اللي يحضروا فرحك اهل هنا كلهم عايزين يحضروا الفرح الفرح هيكون فين خدك كده دي اللي هي في المساكن ديه اللي هي في المساكن او ساعتين انا من هناك و من انا واحده كل واحده ليها شق... <تصفيق> في شقة واحدة. اللي الاربع شهداء فين؟ الاربع شهداء فين؟ الاربع في فرح فرح في مدعي اهلي هنا بنكلم هي معنيه اشتغل <سؤال> عقل انت دعوة للناس والله انا جت معايا بسرعة يعني موضوع القاعة ده زميلك اسماعيل ياسين جاي ده حد ساعدك فيه صاحب القاعة عرضها عليك مش كده؟ حسن مين مطربين اه اه في فرحه؟ مين مطربين جايين؟ زميلك اسماعيل ياسين جاي؟ اه اسماعيل موجود استنيني هناك عشان واربعه مغنيين فيهم واحد اسمه شكوش حسن شكوش اه الفنان حسن شكوش حسن شكوش محمود دربكه محمود دربكه محمود العريس رخان يا دقيقه <تصفيق> يا صاحبي دقيقه يا <تصفيق> صاحبي شروخان والله الناس على برا كلهم هنا يحضر الفنانين هنا يحضر الفنانين كل الفنانين شروخان شروخان هنا يحضر الفنانين اطلع تخطي شروخان يلا يلا يلا يلا يلا يلاصق، <تصفيق> لاصق، الصاروخ ده على في في ليله واحده الله يكون في عونك يا شرخان. شرخان. شرخان جنبي. يلا شرخان. تعال يا شرخان. I'm gonna show it. ايه شرخان ازاي تبعت ما بينهم في شجه واحد يا شرخان ازاي تبعوا ما بينهم بص عايزينك سجلت فينا الهندي في يوم فرحك عايزين نسمع شرخان في يا شرخان ايوه قللنا بالهندي يا شرخان النهارده انت على بحياة مصر يعني معناه ميران من اللي يعمل زينا متابعين بوابنا فينا عايزين شارخان شرخان شارخان شارخان شارخان زي ما شارخان شرخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان هو شارخان النهاردة هيرقص شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان شارخان يا مصر الله يفدلوك أنا مصر الله النهارده طيب كلمنا عن تكاليف الفرح اسم الهند يا شاروخات وصل رساله جوزاتك الاربعه في يوم زفافك تحب كلهم ايه؟ تحب كلهم ايه في يوم زفافك؟ تعالى سنه سعيده على كل الناس وكل الناس بتتجوز وصل لي الناس كلها <تصفيق> حضرتك كل بيقدر النهارده في يوم فرحة؟ هيبقى الكارتون هتاكل كام بيتزا النهارده يا شروخان؟ البيت النهارده بالذات. امال هتاكل, مالي هتأكل ايه النهارده؟ في حمام محشي، محشي، محش. حمام. احلى حاجه فيه النهارده اسم حاجه اسمها سيمان. طيب، امال النهارده تكفر لي حمام 500؟ ما عندي كرتونه. هفض هجد شهر العسل فين يا شروخان؟ شهر العسل ان شاء الله كده تحدد مره زي ان شاء الله. فين يعني؟ لسه والله. هيكون في الهند مثلا؟ لا لا لا. هو ليه؟ في جردة طيب يعني بتحب توجه رساله ايه لحبايبك في الهند؟ حبيبي الهند انا على انا بصراحة حبيت اللغة بتاعتهم وحبيت ان انا اتواصل ليهم ان شاء الله عن قريب تواصل مع الشرخاء الحين. عالطريق. شراخان. <تصفيق> زواج ده حقيقة أم دعاية؟ والله آه. حق. حقيقة. كذي. أبدي بس كرابد ميجا تشيء. نوري يا رابط ميجا مصطفى. ميت تجا؟ ميت جا؟ مصطفى إن يودا مش حيا. أنا جواب معايا الشرخاء. ولبك يا شراخان. إيه والله. مرتدي ولبك. يا شراخان. بتحب ترد عليه على المشككين في الزواج ذي. يا شراخان. وتابعينه كيا شراخان. بيحب ويعرفه إيه. سبب الانفصال شاروخان شاروخان شرخان شرخان يا شرخان أوكي تعالى وصل ودي رساله في